قصص إسلامية وتاريخية قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله بالسحر تتعب نفس الإنسان فالسحر عمل شيطاني فمن أتى عرافا ولو لم يصدقه لن تقبل صلاته أربعين يوما ولن يؤذي السحر أحدا إلا بإذن الله عز وجل ونقول للسحرة إن الله عز وجل تارككم ليوم تبعثون وفيه تعذبون فلن يقدر أحد أن يغير شيئا في الكون إلا بأمر الله كما قال نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان يعني كصوت جر السلسلة على الصخرة وهو صوت عظيم فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق الذي قاله الذي قاله الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترقو السمع والسحر حق فقد ذكره الله عز وجل وأخبرنا أن علاجه القرآن وقد يقع وهو منكر عظيم والرسول صلى الله عليه وسلم قرن السحر بالشرك قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قلنا وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله والسحر فجعله قرين الشرك هكذا جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه، فالله جل وعلا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقد ذكر بعض العلماء انه الحيات والافاعي والعقارب اذا ظهرت في المنام، فهذا يدل على وجود السحر لأنها كائنات سامة مؤذية قاتلة بسمها لأنها وردت في القرآن الكريم مرتبطة بالسحر وخداع البصر قال الله عز وجل قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقد ذكرت الحيات والأفاعي بمعنى السموم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر وسم معناها الحيوانات السامة والعجوة أو التمرات هي علاجها بإذن الله وقال بعض العلماء: إنه لا يوجد ما يجزم في كون رؤية الأفاعي في النوم دليل على السحر، ولكنهم ينصحون عند رؤية مثل هذه الأحلام المزعجة أن نتعوذ بالله عز وجل بعد الاستيقاظ، ففي الحديث: من رأى رؤيا فكره منها شيئًا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره. كما أن الكلب الأسود إذا ظهر لك في المنام فهذا قد يدل على السحر وقد يكون إشارة إلى أنك مصاب بالسحر والحلم كذلك بالخنزير من العلامات أنك مسحور أو هكذا قال بعضهم وأي كائن يسبب النجاسة للإنسان قال بعض العلماء إذا تكرر الحلم به فإنها إشارة إلى الإصابة بالسحر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكلب الأسود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته كثيرة وكذلك بصورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وفيه قوة الحرارة، والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم، فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرها، وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، وفي صور الطير، ذكر بعض أهل العلم أن الجن تشكلون بأشكال مختلفة فيتصورون بصور الكلاب والقطط والحيات وغيرها ففي صحيح مسلم الكلب الأسود شيطان ومن علم أنه مصاب بالسحر فعليه بالصبر وآداء العبادات والفرائض والنوافل كذلك لأن السحر ابتلاء وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وقوله صلى الله عليه وسلم عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط اللهم اجعلنا من الشاكرين الصابرين الحامدين المثنين عليك بما انت اهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وأهل الرحمة، وأهل العفو، وأهل المغفرة والصفح، وأنت ربنا وخالقنا، نرجوك ربنا جنة ورحمة، ونخشى من عذابك ونارك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا لكل ما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،